Screencast-O-Maticin Deluxe-version editorilla pystyy tekstittämään myös muualla kuin screencast tehtyjä videoita. Avaa editori ja klikkaa oikealta ylhäältä Import. Valitse sen jälkeen video. Tässä tapauksessa kysymyksessä on Zoomissa tehty nauhoite. Sinne se humsahti ja nyt kun videota klikkaa, voi seuraavaksi valita CC ja alkaa lisätä automaattisia tekstityksiä. Ensimmäiseksi valitaan kieleksi suomi ja klikataan Start. Sen jälkeen tänne oikealle tulee aikaleimoja. Niiden aikaleimojen viereen tulee tekstiä, jonka Screencastomatic itse on tunnistanut. Sitten kun klikkaa aikaleimaa, kuulee juuri sen aikana kerrotun puheen ja voi käydä itse hiukan muokkaamassa, jos on tarvetta. Ja voin kertoa, että kyllä on tarvetta. Hyvin harvat on ihan laillens oikein ymmärrettyjä. Tällä tavalla sen teksti voi käydä läpi klikkaamalla kutakin aikaleimaa, kuuntelemalla sen videon ja tekemällä tarvittavat muokkaukset. Näin kun olin ensimmäistä kertaa itsekin asialla ja harjoittelin vasta, niin yhden minuutin videon tekstityksen tekemiseen sai helposti uppoamaan 45 minuuttia. Eli kyllä tässä kärsivällisyyttä ja aikaa tarvitaan. Mutta jos tekstitys on pakko, niin se on pakko. Ja onnistuu se tällä hiukan nopeampaa. Sitten kun kaikki on vihdoin saatu valmiiksi, niin valitaan Caption Text Export as Caption File. Sillä tavalla se iso näkö ei mene hukkaan, jos sattuu myöhemmin sössimään jotain, vaan tämän tekstityksen ajoituksin päivineen pystyy palauttamaan tästä. Mutta sitten vielä itse videon tallentaminen, eli klikataan OK ja sen jälkeen valitaan Done. Tallennusmuodoksi valitaan Video File ja tallennetaan video omalle paikalliselle koneelle klikkaamalla Publish. Sen jälkeen voi sitten itse päättää missä videopalvelussa haluaa videon jakaa. Se ei välttämättä ole lainkaan. screencast